Sammenligning mellom mitose og meiose Vi er to former for celledeling, mitose og meiose. Mennesket har 46 kromosomer i sine cellekjæringer. 22 par som utgjør de såkalte autosomene og et par kjønnskromosomer. Menn har 22 par pluss x pluss y. Kvinner har også 22 par, felles med mannen, pluss at de har to x-kromosomer. Ett kromosom er et DNA-molekyl som er kveiret opp på mange små proteinkuler. Mitosen er en celledeling som fører til to identiske datterceller, lik den cellen som deler sig og med like mange kromosomer. I meiosen, eller reduksjonsdellinger, blir det dannet nye celler som inneholder halvparten så mange kromosomer som den cellen har startet med. Dette skilles at kun ett kromosom fra hvert kromosompar blir vakt ut under celledelingen. Hos dyr er denne prosessen som vinner sted når kjønnsceller, eggceller og spermerjør dannes. Bildet viser en sammenligning av de to celledelingsprosessene. Det er to kromosompar, fire kromosomer, av de 23 ufagene som finnes en kroppscelle. I mitosen dannes to datterceller som er identiske med opphavscellen eller morcellen. Majosen består av to celledelinger. Første celledeling er en reduksjonsdeling. Resultatet blir at dattercellen bare har halvparten så mange kromosomer som opprinnelig. Når to slike reduserte celler smulter sammen, slik de gjør ved befruktning, blir korrekt kromosomantal gjenopprettet, og det danner grunnlag for et nytt individ med riktig antal kromosomer. Dette bilde viser igjen antallet kromosomer per dattercelle etter fullført mitose og meiose. En mitose gir opphav til to datterceller med samme kromosomeimhold som orincellen. En meiose fører til at det dannes datterceller med halvparten så mange kromosomer som morsjellen. Hos mannen dannes fire datterceller. De blir til nye spermer. Hos kvinnen dannes bare en dattercelle som, som blir til en eggcelle. Det skyldes at en av de to nydannede cellene i hver deling går til grunne både i første og annen celledeling. Mutasjoner Mutasjoner er en forandring i et gen eller et kromosom under en celledeling. Selv om cellene kopierer DNA-molekylene med stor nøyaktighet, skjer det noen ganger en feil. Da kan rekkefølge av baser igjenet bli forandret, og vi kan få en mutasjon. Hvis mutasjonen skjer under dannelsen av en kjønncelle, vil den bli overført til de neste generasjonene. Vi har två typer mutasjoner. Bortfall av en base på DNA-tråden under kopiering, som kan føre til at gene koder for et annet protein, det vil si en genmutasjon. Det Dette kan skje under replikasjonen, eller det kan skyldes påvirkning fra omgivelser, for eksempel UV-stråling, slik som på bildet under til høyre. Vi kan også ha kromosomfeil. Det er feil antall kromosomer. Og eksempel på det kan være Down-syndrom eller XXY-syndrom, slik som på bildet under til venstre. Der ser vi at vi har to X-er og et Y-kromosom.